معاملات درست کریں اپنے رب کو راضی کریں بڑی تکلیف دے بات ہے کہ رمضان ختم ہونے کو ہے لیکن ابھی تک رب راضی نہیں کر سکے رمضان ختم ہونے کو ہے لیکن ابھی تک ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکے رمضان ختم ہونے کو ہے جو ہمسایا ہم سے پریشان تھا وہ آج بھی پریشان ہی ہے رمضان ختم ہونے کو ہے جس بہن بھائی کے ساتھ ہماری لڑائی تھی وہ لڑائی آج بھی چل گئی رمضان ختم ہونے کو گئے لیکن ہمارا دل ابھی بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے رمضان ختم ہونے کو گیا جیسے ہم بے نمازی تھے ویسے ہی بے نمازی رمضان ختم ہونے کو گئے قرآن مجید کی تلاوت نہ پہلے کرتے تھے نہ کرتے خوش ہونا چاہیے تھا کہ رب تعالی نے اتنا بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے رب تعالیٰ سے معافیاں مانگتے اپنی محبت قائم کرتے لیکن حالت زار یہ ہوتی ہے کہ جس قرآن نے قبر میں بھی ہمیں بچانا ہے حشر میں بھی ہمیں بچانا ہے جنت میں چھوڑ کر واپس آنا ہے جس قرآن نے اس کے ساتھ ہماری محبت کا درجہ اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ نمازِ تراوی میں صرف ایک سے دو صفیہ ہوتی ہیں اور باہر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں باتیں ہو رہی ہیں گپیں ہاں کریں لیکن مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے یا رمضان میں روزہ رکھ کے بھی ہم اگر دن کو گزاریں ٹی وی دیکھ کر تو پھر یہ کاہے کا روزہ اگر ہم روزہ رکھ کے بھی دن گزاریں اپنے آپ کو کسی سائڈ پر منہ دھیان لگا لیں ڈرامے دیکھنے کے لیے گانے سننے کے لیے فلمیں دیکھنے کے لیے گلی چوراہوں میں کھڑے ہونے کے لیے گیمیں کھیلنے کے لیے یعنی یہ کا کا رمضان اور میرے بھائی جس طرح ہم رمضان میں رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا غیر رمضان میں بھی ہمیں ویسے ڈرنا چاہیے جو رب تعلیٰ ہمیں رمضان میں دیکھ رہا ہے وہ غیر رمضان میں بھی ہمیں ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینہ میں ڈرتے ہیں کہ نہیں بھائی گناہ نہیں کرنا رب دیکھ رہا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے جس رب نے یہ مہینہ ہمیں عطا کیا ہے جس رب کے خوف سے ہم ہر گناہ کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں غیر رمضان میں بھی وہی وہ رب ہوتا ہے غیر رمضان میں بھی وہ رب ہمارے سارے اعمال سارے کرتوت دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بندہ کیا کیا کر رہا ہے لو تو تب لگے گی نا جب نام اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور پھر سامنے کھول کر ظاہر کیے جائیں گے ہاں بھی دیکھ یہ تو نے کیا کیا تھا پھر زبان نہیں بولے گی آذا بولیں گے کہ اس نے یہ بھی گناہ کیا تھا اس نے یہ بھی گناہ کیا تھا اس نے یہ بھی گناہ کیا تھا اس وقت کیا جواب دیں گے ہم جب ہم رب تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے جب رب تعالی کے سامنے ہماری پیشی لگ جائے گی تو ہم وہاں پر کیسے جواب دیں گے بھائی جان یہاں پر گلی محلے کے ایم پی اے سے اگر ہماری لڑائی ہو جائے تو ہمارا اس محلے میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے کو رہنے نہیں دیتا حضرت پریشان بڑا کرتا ہے کسی محلے میں رہنا ہے تو وہاں کے ایم پی کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑے گی کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں وہاں کے باس کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑے گی اس کی ماننی پڑے گی مگر حضرت آپ نہیں رہ سکتے وہاں پر تو بھائی محلے میں گلی میں جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں جس فیکٹری میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے بڑے کے ساتھ بگاڑ کر آپ زندگی صحیح طرح نہیں گزار سکتے اس محلے میں نہیں رہ سکتے تو بھائی جان جس کا بنایا ہوا یہ ملک ہے جو خالق ہے اس کائنات کا اس کے ساتھ بگاڑ کے ہماری زندگی ہنسی خوشی کیسے گزر سکتی ہے جو کن اور کون سے کام کرتا ہے اس نے کہنا ہو جا فوراً ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ اگر بغاوت کریں تو پھر ہماری زندگی کیسے اچھے گزر سکتی ہے